Pedagogisk intelligens, en podcast om kunstlig intelligens i skole og undervisning. Hej på dig og hjertelig velkommen til podcasten Pedagogisk intelligens, kunstlig intelligens i skole og undervisning. Jeg heter Magnus Nord, og med så har jag med meg... Jeg har Hej! for. Hei! Vi, vi jobber to, begge to på Høyskolen i Østfold, og dagens episode den har vi kalt for... Oppdager læreren om eleven jukser og bruker ChatGPT på oppgaven. Ja, hvorfor tänkte du på dette, Magnus? Jo, det var jo sånn at i januar så kom jo ChatGPT som julekvellinger på kjæringen på de fleste av oss. Og du og jeg, Eva, vi har en modul som vi har laget sammen som heter Vurdering for læring. Og vi tänkte ju som sådan att det är ju nästan oansvarigt oss att gå løs på ett semester där vi tror att ChatGPT kommer att vara det de flesta snackar om i förhåll till värdering. Så vad var det gjorde? IVA gjorde vi i januari va? nej, vi snackade ju om detta med ChatGPT och värdering som du säger och då tänkte vi det här att uh, vi kan ju ha en värderingsmodul uten at vi adresserar akkurat det frågorn där. Men da fikk vi en stor utfordring, fordi at, eh, vi har jo ikke lov til å bruke chat-GPT med studentene våre. Vi sendte in en, en spørsmål til eh, IT-drift på Høgskolen i Hestfold og spurte om vi kunne få lov til å bruke dette med våre studenter, og da fikk vi avslag på det. Så var vi litt pågående, så vi ba om en, en, en felles rosanalyse, en risiko- og sårbarhetsanalyse, med IT-drift og juristen til Høgskolen i Østfold. Der klarte jeg å gjøre så såpass god jobb at jeg av gjorde at fordelen var større enn ulempende. Men vi fikk ikke lov til å bruke studentenes egne kontor, så IT-drift hjelper oss å lage fiktive kontor på OpenAI sin chat GPT. Og det vi har gjort i det dette semesteret det er at først lagde vi et pensum sammen, Eva. Ja. Og etterpå så lagde vi en oppgave, eh, en oppgave som hadde som mål at vi ville at disse studentene våre, der 70% er lærere i jobb, skulle prøve ut chat GPT på oppgavene sine. Ja, og eh, hvis jeg skal kort eh, dra opp oppgaveteksten som vi lagde. Eh, så ba vi om å la ChatKPT svare på en skriftlig oppgave. De fikk selv velge tema, eh, som eh, læreren pleide å gi til sine elever. Eh, vi ønsket at eh, de skulle spesifisere både alder eller klasserinn eh, som elevene har, eh, når de gjorde i ChatKPT. For eksempel besvar følgende oppgave som en og, og Vi anbefalte at de kunne jo teste ut på litt ulike klassenivåer, se om teksten endret seg noe. Og så sa vi at du skal stille chat-GPT, minst tre utdypende korrigeringer eller spørsmål som har til hensikt til å gjøre besvarelsen bedre. Dette er jo dette vi har snakket om før, om at når du ber om en eller tekst, så vil du gjerne be om en eller annen form for utdyping av noe i teksten, kanskje. Så skulle de spille in en refleksjonsvideo på en 2-3 minutter, og de skulle da svare på følgende spørsmål. Hvis en av dine elever hadde brukt chat-GPT til å besvare denne oppgaven, slik du har gjort nå, hadde du oppdaget at eleven ikke hadde gjort oppgaven selv? Og i så fall hvordan? Det andre spørsmålet handler om hvordan vil din kunskap om programmet som chat GPT forandre hvilke typer oppgaver du gir eleven og vad som gjørs hjemme eller på skolen? Og det tredje spørsmålet var ser du fordeler i å la elevene bruke chat GPT i sin oppgaveløsning i tilfelle hvilke? Nå, de siste dagene så har jeg rettet 100 studentoppgaver på denne eksamensoppgaven og vi har valgt selvfølgelig å bruke refleksjonsvideo, en eksamensform som vi bruker mye på våre mooc på Høgskolen i Østfold, og også en form for oppgave som det er vanskelig for chat GPT å svare for studenten på, så det er veldig mange av våre kolleger som har adoptert denne eksamensformen høst-våren 2023. Så når jeg har gått gjennom disse videoene som Lærere har fortalt om sine erfaringer, så vi fått en kollektiv kunskapsbygging sammen med disse studentene, og det er noe av den erfaringen som vi ønsker å dele i denne episoden. Nå skal jeg si at det er en liten utfordring med datamateriale. Den store, store flertallet av de studentene som er da lærere i praksis, de jobber til daglig i barneskole så er det en god del i ungdomsskolen og i videregående også, og også noen få i høyere utdanning, men den store delen av studentene som har svart på den oppgaven, vi de jobber i barneskolen til daglig. Og hva ja. kommer vi da fram til? Eh, jo, eh, spørsmålet som er dagens spørsmål på episoden, det er å oppdage læreren om eleven jukser og bruker chat på oppgavene. Og det kan jeg faktisk ut fra dette materialet si ganske klart at lærere i de oppdager om elevene fusker via brukerskjært GPT. Og det argumenterer de med at de kjenner elevene sine så godt. Noen blir nesten ignorerte og, og sier hej tror du ikke jeg kjenner elevene mine godt nok i forhold til uh, vad de kan prestere? Det jag uppdagar med en gång eh, om de plötsligt börjar och skrive eh längre setningar, visst de skriver brukar främmande ord, att plötsligt skrivefelen försvinner, att nu är plötsligt teckensättningen perfekt. Slike ting det eh, kan läraren uppdage väldigt snabbt om om detta skulle inträffa. Og veldig mange har ett godt verktøy til ta tak i en slik scenario där de oppdager at en av elevene har prøvd på dette. Og da bruker mange eksempler på at vi tar en elevsamtale og diskuterer med eleven vad det kan og ikke kan, og så på en måte drar de ut av det at dette har du kanske brukt et verktøy, eller? Og veldig mange som har oppdaget den type fysk som de forteller om har på en måte synderen innrømmet dette med en gang. Så kommer vi til ungdomsskolen, og ungdomsskolen der er det ganske likt som i barneskolen. Der sier de aller, aller fleste lærerne at de kjenner elevene sine såpass godt, at de oppdager når de plutselig begynner å prestere på et annet nivå enn tidligere. Riktig också trekker noen fram at i starten av ett semester så kan det være litt vanskeligere enn andre. Det lærerne også trekker fram på ungdomsskolen, det er at når elevene bruker referanser på kilder de ikke har lært i undervisningen, så er ofte et kontrollspørsmål, hvor fikk du denne kilden fra. Så går vi over til videregående skole, og her er studentene delt. Här er det omtrent like mange som sier at de ville oppdaget det, som sier at de ikke ville oppdaget fusk. Her er det noe skiller mellom yrkesfag og almenfag. De på yrkesfag trekker fram at de har såpass nær kontakt med sine elever, og at mye av undervisningen er praktisk orientert, så det er ikke så lett å fuske med ChatGPT. Men i en del andre fag, så sier lærerne på videregående at dette kan være utfordrende. Ser en eh, tendens at når vi går over til universiteter og høyskoler, så kjenner ikke underviseren studenten. I eh, hvert fall veldig mange av mine kollegaer i høyere utdanning känner ikke studentene sine godt nok, og har ikke den personlige relasjonen til studenten, slik som læreren har i grunnskolen, og det blir dermed veldig mye vanskeligere å ta studentene i FUSK. Et par andre spennende ting som jeg har sett når jeg har gått gjennom dette materialet, det er at gutter, eller de mannlige lærerne, de sier oftere enn de kvinnelige at de tror kanske at de ikke hadde oppdaget FUSK. Men det er ikke noe veldig stor forskjell mellom gutter og jenter i sånne scene. Men jeg, jeg har jo sett litt grann på kommentarene din Magnus, fra at du har gått gjennom og, og vurdert disse besvarelsene. Så jeg tenkte kanskje du kunne kommentere litt grann på noen av de tingene som du har notert deg her. Och som det så välger jag då att Eva läser upp kommentarerna och så kommer jag med lite utdjupande kommentarer. Varsågod Eva, då ska vi gå igenom en del av dina de notatene som jag skrev när jag värderte dessa uppgifter. Ja. Eh, jag ser att en lärare kommenterar det att det skumle är att vi längre tränger kunskap siden AI svarer på allt. Vad ska vi säga si om det? Ja, det är ju det vært, altså, hvis du skal si det i verst mulig tenkelige form, så blir det sånn at eh, motivasjonen for å lære synker fordi det viser seg at AI-en produserer teksten på en så enkel måte. Så det største faren där tenker jeg at motivasjonen til eleven forsvinner. Men vi har vel prøvd å vise ganske mange gode eksempler i denne podcast-serien og at det finns kreative og gode måter på å bruke kunstig intelligens på i undervisningen. Så er det jo flere av de som på en måte peker på dette här med liksom språkdrakten som kommer ut, hvis jeg skal kalle det for det. Noe du har notert her, det er at mange er ikke intelligente nok til å skjønne at dette er langt over sitt nivå. Hva, ja. hva er det som du har tenkt med den kommentaren? Ja, altså, og dette er ikke min kommentar, det er hentet ut fra vad disse lærerne sa. De sa at mange av dem har ikke prompt kompetansen til å eh, på en måte eh, lage god nok joks. Eh, fordi for eksempel hvis de sier Putin inn skrivefeil», så blir det så mange skrivefeil. Eh, og de er ikke i stand til å vurdere. Noen lærere sier «putt for eksempel sånn, skriv som en femteklassing. Og så er de ikke helt enige med at det er slik en femteklassing skriver. Altså at det er for godt. Men ett grep som noen av lærerne foreslår, som gör at det kan bli vanskeligere for dem, og hvis du är en femteklassing, och så sier du skriv det som en tredjeklassing, da blir det et såpass lavere nivå at de sier at da kan det bli vanskeligere å oppdage, for der er det en del sanne feil. Men lärarna är väldigt ofte ikke eniga med ChatGPT. Så när det presenteras som en femteklassing så är det inte vi eniga med kalibreringen av nivån på texten i förhållande till hur då verkligheten allt ja, det är. Ja, och det ser ju det att det av det som har blivit kommenterat är det att kanske är den för korrekt på kommaregler och rättskrivning och brukar främmande ord så att man ofte kan avslöja dig på att språket är för avancerat. Eller så betyder det kanske för banalt i andre riktningen. Eh, og så upptager man det på den måten. Eh, men här är det väl viktig att få fram att detta är ju lärare som känner sine elever. Så hvis elever börjar att bruka ord som de ikke ville ha brukt vanlig, så kan man kanske reagna att det har kommit ett klant någonsteds ifrån, kanske? Det det det du har där tror jag nästan halva av studenterna i den inlämningen sa at att det är ett ordförråd som ännu ikke innhas av eleven. Det er veldig unaturlige ord, og det er ofte det som er den første indikatoren på at de begynner lure på om det er noe ugler i mosen. Ja, men så ser jeg jo det her at noen av de besvarelsene som du har fått in. de prøver å peke i noen andre retninger. En har notert at det å få håndskrevne svar kan være en mulighet til å forhindre joks, en annen en om kreative oppgave-innleveringer som tegninger, bilder og videobesvarelser. Ja, det er jo, er jo spennende. Den første, gå baklinks inn i fremtiden i en måte å unngå chat GPT, da. eller i hvert fall få eleven til å jobbe mye mer, er å gå tilbake til papirbaserte innleveringer. Da må jo eleven i hvert fall jobbe mer med stoffet. Og så setter på pris på som IKT-lærer at Studentene arver noe av tankesettet vårt med å være kreative, sånn som for eksempel refleksjonsvideoen. Den er det mange som trekker fram. Vi valgte jo spesifikt denne oppgavetypen å besvare med, fordi at det foreløpig er vanskelig å få kunstig intelligens til å lage videoer. Det kommer, men det kommer med avatarer, og vi krevde jo da at du skal være bilde av studenten i videoen, så vi kunne gjenkjenne studenten. Ja, nå vil det vel sikkert være mulig med litt sånn deepfake-teknologi og laste opp et bilde av deg selv, og få, få det til se ut som det snakker likevel. Eh, vi skal jo ikke komme en... vi kommer dit også. Dette er jo pedagogisk bruk av IKT etter dette studiet, og da tenker jeg at da har du sånn andre gode IKT-kompetanser at du faktiskt skal få lov til å i mine fag, tenker jeg. <laughs> ja, vi får se om vi skal holde det, det ansvarlig for det senere når det kommer, Magnus, selv om du da endrer mening, men jeg ser jo här at en lærer foreslår jo også det å låse, for eksempel når elevene gjør digitale prøver, sånn at ikke de kommer seg ut av prøven, altså ikke kommer på noen andre sider, om det er på søkesider eller om det er å bruke chat-GPT eller andre ting. Er dette på en måte den veien vi ska gå for å forhindre jobst, tänker du? Det er jo absolutt det vi har avskydd i, i 10 år etter 10 år, dette här med at man ska stenge resurser ute. Det er jo det motsatte, det vi egentlig ønsker, er jo at elevene ska bruke så mye kilder og hjelpemidler som mulig. På de fleste eh, eksamener og prøver så står det jo alle hjelpemiddel tillatt. Men eh, det jeg la merke til, det var at jeg er ikke er så väldigt bevandlet i Google Classroom, men at i Google Classroom så fantes det en funksjonalitet på prøver, där de inte fick å gå ut av skrivevärtöyet mens de skrev själva uppgiften så de var på något låst. För en ting är ju att en del föreslår att man ska flytte besvarelsen fra hjemme till skolan. men så framhåller ju en del lärare at de har ju också översikt av over vad alle eleverna gör på skärmen det en tid. Så då är den närare Storebor ser deg, tankegangen, da, som trer inn. Jeg må si at personlig så er jeg ikke veldig glad i den, men muligheten finnes. Ja, jeg må jo også si det som har holdt på innenfor dette området en stund, at jeg har jo sett løsninger komme og løsninger gå. Vi har jo hatt løsninger hvor man ble låst til akkurat testen tidligere også. Husker du det blant annet i UH-sektoren var sånn? At man da... Jeg, på si, jeg fikk ikke bare en litt avansert skrivemaskin egentlig å forholde seg til. Jeg har også sett dette med å overvåke elevenes skjermer, noe som jeg var stert imot når det kom, for jeg synes det måtte være väldigt stressende for læreren å sitte og se på sin skjerm, 30 elevers skjermer, for å finne ut av at de ikke gjorde det de var bett om å gjøre. Og jeg tänker jo det här at det å hindre dem fra å liksom bruka andre hjelpemidler, for det er jo det jeg snakker om her. Eh, kanskje heller burde vært spørsmålet om jeg burde laget andre typer oppgaver. Men så eh, har du notert inn en eh, AI-writingcheck. Eh, hva ja, mener du her? Det er jo det vi har brukt i LMS-er i mange år, altså plagiatkontroller. Ehm där man har på mode eleven har levererat en oppgaven. läraren skänner alla elevens uppgifter till en database för att vurdere om noe er kopiert fra internett. Och så får man tillbaka en rapport med hur mange procent er klippet ut fra nettet, och där kan du faktisk bevise at eleven har hentet fra denne websiden uten å citere. Och då har du på en måte bevise klart. Så er det då frågsmålet och det här stridsjo det lärde om det finns tillsvarende verktyg som kan oppdage om en tekst är skriven av konstlig intelligens eller ett människa. Och det börjar att komma någon sådika verktyg som får eksempel ChatGPT 0. Eh men problemet er at här kämpar ju utvecklarna mot varandra, de som utvecklar verktygen mot de som prøver att finna vad det är skrivet. Och så langt så ligger disse verktøyene ganske mange versjoner tilbake. For eksempel chat GPT-0 er ganske bra på chat GPT-2-produsert tekst. Og så kan det jo bli sånn at i fremtiden så, så blir de bedre hvis utviklingen stopper og så videre. Men her er det en ting som setter total stopp, og det må jeg virkelig poentere, at du som lærer har ikke lov til å ta elevens tekst, og lime den in i verken chat-GPT eller en slik plagiatkontroll, for med mindre at institusjonen din har en databehandleravtale med et slikt verktøy som på en måte sørger for at vi ivaretar personvernet til eleven. Og så vidt jeg vet, så er det ingen kommune eller institusjon i Norge som har dette i dag. Så for dere som prøver å ta eleverna i fusk vi har käcke dig mot för exempel ChatGPT det är ikke lov du bryter då personvernlagen. Ja, det är ju en viktig ting att ta med sig och jag tänker ju fortsatt här att kanske man heller bör tänke på vad slags typ uppgifter man gir, i istället för att tänke denna plagiatkontrollen rätt och slett. det är någon andra kommentarer här också. Man ser jo det at de kunne ju like godt fått hjelp av foreldre, søsken og internet ellers, ikke bare kunstig intelligens, liksom. Og dette her var vi jo innom i en tidligere episode at elever som har ressurssterke foreldre, for eksempel, får kanskje mer hjelp hjemme til å besvare sitt skolearbeid, enn elever som har mindre ressurssterke foreldre, og det har vi aldrig kalt juks. Det er jo aldri til å ha i hvert fall ikke klart å avdekke det på samme måte tidligere, men det er jo det er på en måte litt sånn klasseforskjell fra de som har foreldre som kan hjelpe til, eller søsken eller kamerater som kan hjelpe til, kontra de som ikke har det. Så kanske rett og slett verktøy som satt GPT i sånn sett er mer samfunnsutjevnende. Ja, det har vi også snakket om, at det å som blir mer likeverdig med andre og at dette ikke er en form for juks, men kanske mer en form for kompensasjon ut fra hva, hva slags utfordringer vi har eller hva slags manglende støtte de eventuelt har i sammenligning med Här... Er det en annen lærer som uh, jobber på mellomtrinnet, uh, ser jeg, som er litt grann, uh, bekymret, han, uh, han eller hun, jeg vet ikke om jeg uh, kjenner på læreren, uh, sier att det vil ikke bruke skjatt GPT i sin undervisning, fordi uh, vedkommende er redd for at elevene vil bli litt late? Ja, en del mener jo at de ikke har noe på barnetrinn å gjøre, at man får vente till de blir eldre, og detta er mye det samme som vi var inne på i sted, at en del lærere er redde for at elevene mister motivasjonen, når de ser på en måte hvor enkelt det er for chat GPT og å en tekst. Men det mange av på barnetrinnet trekker fram, det er jo dette med skrivestartere. At de sier at det er mange elever som sliter med å komme i gang med skrivprocessen. Så det er i hvert fall en, en 10-20, kanskje opp i 25 som nevner dette här med å bruke ChatGPT som en skrivestarter, så helt ned i barneskolen for å sette i gang skriveprosessen, og at eleven fullfører historien etter at ChatGPT har startet på den. Ja, og det tänker jeg kan være en god idé. Ja, og det kan jo, historien kan jo utvikle seg på så mange måter. Jeg ser här at noen av lærerne, tänker också lite annorledes for exempel när man då får en text fra, genererat fra ChatGPT liknande konstlig intelligens eh så tar man utgångspunkt i den texten och så ska man finna källorna som underbygger det. Eh och jag har en annan här som säger det att eleverna ska skrive et ett sammandrag också av de färdiggenererade texterna tillpassa sitt eller sin åldersgrupp. Ja, det var flere som nevnte eksempel med Flip Classroom, da. at vi kan generere en tekst i fellesskap i i klassen om et tema. Men så blir det opp til elevene å bevise det og finne kilder for å støtte opp under den eh, teksten som ChatGPT har skrevet. Så de blir faktasjekkerne på en måte, og skal på en måte gå i dybden på teksten og, og se om den håller vann. Ja, det er vel det du har notert deg som at de skal være detektiver. Ja, i barneskolen er det mange kreative lærere, så, så hvis du tar, og det har vært påske runt den innleveringen, så det har vært mye påskedetektivtenkning hos en god del lærere. <laughs> ja, men det er jo uansett et godt utgangspunkt, tenker jeg, at man forholder sig til teksten som sådan og prøver å underbygge eller avkrefte den. Det viktigste som ikke vi ikke skal glemme bort det er når man får denne type genererte tekster. Det er å tenke på vad som er målet med disse tekstene. Er målet det at elevene skal formulere disse setningene med egne ord? Eller er det meningen at de skal få ut en tekst som det ska lära ett land av om det så är en faktabest text tänker jag då att man måste tänka lite grann på vad har de med aktiviteten som förtas. Och när du nämner detta med att lära från texter va så är det en god del som drar fram detta här att texterna som eleverna finner på internet är ikke ofte tillpassas dem. Så det är att det är för svårt väldigt ofta av och till för lätt men väldigt ofte för svårt. Og at man rett og slett kan ta den teksten man finner om et tema på internet og ta med seg og kopiere den texten gå til chat GPT og skrive «Jeg er en femteklassing, kan du prøve å forklare detta. dette?» og så får man litt enklere, litt lett, mer lettfattelige tekster, men som likevel har høy kvalitet. Ja, og dette snakket vi om for var det to episoder siden. Eh, dette her med å la chat-KPT eller kunstig intelligens, være din assistent på en måte. For exempel det vi brukte da, det var vel begrepp metaforer, tror jeg, hvor man da kunne da be kunstig intelligens om å forklare hva metaforer er, forklare det med eh, eksempler, eh, forklare det på enklere måter, og så videre. Eh, så jeg tror jo at det ligger mye læring i det også. Så hva vil du konkludere med etter denne første gang vi har prøvd å, å la våre studenter prøve teknologien i hendene selv, eh, få de erfaringene? Hva tenker du? Veldig mange uttaler att detta er første gangen jeg har prøvd SET-GPT. Dette var väldigt intressant och spennende. Så det at vi har fått studentene til å faktisk prøve SET-GPT, det tror jag har varit viktig. Alt Altfor mange har hørt diskusjoner om det, men ikke prøvd det tidligere. Og så at til slutt Eva så stilte vi et spørsmål til studentene, eh, hvordan innstillingen de hadde det, om de var positive eller negative. Og jeg vil si helt klart at det store flertall av de lærerne som er studenter hos oss, de er positive, men er eh, litt tilbakeholdende i forhold til at de ser alltid ting både positivt og negativt. Men jeg opp Lever at studentene, lærerne alltså er mer positive enn negative og er egentlig ganske fremsynte og klar for å ta i bruk ny teknologi. Og en del er jo da frustrerte over at kommunene deres for eksempel har sagt nei, du får ikke lov til å bruke chat-GPT med elevene, det bryter personvernet. Men uh, uten at vi behöver å se veldig langt in i krystallkula, så tror jeg nok at vi kan være ganske sikre på att detta er teknologi som ikke kommer til å Nej, Nei, jeg håper jo at vi snart får teknologiske løsninger allerede etter høsten. Jeg har hørt at enkelte funderer på løsninger som kan være GDPR-compliant, og at vi kan håpe på at allerede til høsten så vil en del kommuner og skoler få tilgang til å bruke dette här sammen med elevene. Og da er det viktig å holde seg orientert og vite hvordan du skal bruke det på en god måte. Da tror jeg vi ska runde av denne episoden. Vi håper at det var litt avklarende og litt beroligende at de fleste lærere, vi har jo regnet ut et gjennomsnitt, Eva, til slutt, der jeg har på en måte vurdert studentenes svar, og der en betyr at man oppdager ikke fusk og null det betyr at man oppdager fusk, og 2,23 eller 75% av lærerne på dette studie og i denne testen sier at de vil oppdage fusk hvis elevene bruker sat i sin oppgave i levering.